Hej och välkommen till Malmö stad! Eh, nu ska vi berätta lite om någonting vi har testat i snart ett år, som vi kallar Malmö Civic Lab. Jag heter Maria Stellinger-Armblad och jag är digitaliseringschef i stan. Yes, och mitt namn är Mons Adler och jag är nog ansvarig för det här Malmö Civic Lab, tror jag. Ja, det står man fint! Yes. Och varför gjorde vi det här? Jo, därför att våra politiker har sett att i Malmö finns det en väldigt livaktig start med företag som har mycket energi. Och vi ville släppa in det i staden och se, vad kan de lära oss? Och hur kan vi bli bättre genom att samverka? Precis, så under nästan ett års tid nu så har jag och några av mina kollegor sprungit runt här i denna enorma organisation som Malmö stad är och tagit med oss in kanske ett lite annorlunda sätt att jobba på och ett lite annat sätt att försöka tänka kring problem och hur vi angriper dem som jag är van vid att göra i näringslivet men som kanske man har glömt bort lite charmen av i det offentliga. Ja. Vi har lärt oss massor. Såklart. Som var då Maria? Ja. Var då. Nej, men vi har lärt oss att eh, vi måste sätta, alltid tänka medborgarna i centrum, mm. tänka medborgarresor vad är det medborgarna behöver i slutändan och anpassa våra processer till det mm. sen har vi också lärt oss att vi måste tänka alla kostnader, ja. vår egen tid ja. den är faktiskt pengar en och, stor summa pengar absolut, ofta, som jag brukar säga verkligen, mm. och sen har vi också lärt oss att vi måste våga testa, mm. vi kan inte utreda i all evighet Nej. och sen göra någonting Nej. utan vi måste våga testa och sen bestämma oss för vad vi mm. ska göra, då blir det precis Nej, det, är, det är många sådana, och för min sida att komma in så är det många sådana här eh, här är extremt mycket att göra, extremt mycket fina problem att jobba med extremt mycket hjärteproblem som jag, det är roligt att bygga någonting för Google och Facebook eller BMW men i slutändan så, det är bättre att komma ut i den riktiga myllan och få göra mot hemlösa eller mot äldre äldrevård eller mot andra, där finns en det finns något vackert i det som, som har skärmat mig mycket under tiden när jag har varit här. Men också mycket panikfrustration mm. i dumheter vi sysslar med här inne för att förr i tiden så var det kanske så man borde ha gjort. Men det är många år sedan det var norm i näringslivet. Mm. Och vi är ju hemmablinda såklart. Och vi har inte alltid tagit till oss de möjligheter som ny teknik och digitalisering yes. ger oss. Så att vi känner att det här är något som lyfter yes. hela verksamheten mm. i Malmö stad. Precis. Och till alla er som möjligtvis är i näringslivet så tycker jag definitivt att det är en fet chans att hoppa på och bara testa under något år eller två för att ta sig an vad jag kanske kallar det sista digitala det i den offentliga sektorn. Vi måste se en enorm... Vi pratar om det som digitalisering men egentligen är det bara en effektivisering ja. framförallt av de administrativa uppgifterna. Så att vi har mer pengar till lärare och äldrevård och till skola och, och annat eh, och inte behöver lägga så mycket på pappersexercis som vi gör idag. Och vår personal personallänkter efter detta. Precis. De vill ju också mm. det här. Och jag skulle nog inte gå så långt som att kalla oss Yland men Nej. vi har definitivt utvecklingspotential och det är det precis, vi jobbar med. är massa att göra i den offentliga ja. sektorn. Så testa det och ta ja. chansen helt enkelt. Hej från Malmö! Tack och hej!